Познайомилась із книгою Наталя Болкова. Жінка працює в дитячій бібліотеці номер 2 Говорить, така абетка повинна бути в кожній школі та в домашній бібліотеці. Адже більшість миколаївців в побуті використовують російські слова. А тут автори книги пропонують батькам в цікавій формі познайомити дитину з літерами української абетки. «Дуже цікаво написання літер, пупстра, Вони ж кожна, кожна буква і кожна сина мають своє значення. Це дуже важливо для дітей, бо ми всі це споглядаємо своїм поглядом, а те, що ми бачимо, це дуже закладається в нашій пам'яті». Ідея написати українську абетку для малюків та їхніх батьків виникла 10 років тому, розповідає співавторка книги Інна Черкесова. Жінка розробляла свій шрифт, вивчала історію інших абеток і коли отримала потрібний обсяг інформації, зрозуміла, що потрібно зробити таку книгу, якої ще немає. Вас вчили і мене вчили, коли я була маленькою, що у книгах не можна малювати, не можна писати, а я обожнювала на форзацах, на берегах, і розмальовувати. І я вийшла зробити так, щоб дитина тут писала, малювала, карляки, марляки писала там, що вона хотіла. Книга розрахована для дітей від двох до семи років. Ось дивіться, ось така навіть. Як починають говорити, говорики? Як кликати каченят? Тась, тась, тась. А качка назався тася. Як кликати лошад? Кось, кось, кось. І виходить слово кося. Тобто дитяча мова. Ну це найменші. А для тих, хто вже більші, о, така різноманітність. Подивіться, більше 20-ти. Не всі теж і ну, дорослі знають. Як? ...гуси, гелгот чуть, а е, журавлі і, і так далі все. Ось такі рівни. Такі слова. Багатство української мови». В Абеці пропонуються науково та методичні обґрунтовані поради батькам... ...щодо проведення бесід, мовні вправи, ігри тощо. Нарукували в Миколаївському видавництві «Іліон» накладом 100 примірників. Ніда Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.